Χαιρετώ το Απο τότε που βγήκε το συγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Συγνώμη; Λέω χάθηκε το Ότι χάθηκε το φιλότιμο. Τι ωλάκες είσαι;